עוד בתים על ביתם, עוד פרויקט בתוחנה, עוד מתגרות לשופש שנה, עוד קורות לילד בלשנה, עוד אנשים בועים בחייה למאוזניות בתוחנה, עוד יום חלף ליסתכנה, עוד אין יש לאימטלנה, יוצא הקור של שחנה, יוצא עוד לippo אfgana, עוד מחר שבועות לשים סלקתו בכנסה לשחונה, עוד חמישת הקודס נוודות, ו'אני לא נימנה, ליתפוס שובת מולדת, ליתצור עוד מלגינה, עוד מרי בוד מבדינה, ו'עוד מקור לסטינה, עוד אחד מהארחים שלי זרוק בפינה, עוד כתבת חדשות ש'עוד עוד חמש תקות יחום לבסיס צבאהגנה עוד תסכול מול מפקד שלא מראה הבנה עוד חבילה דפים לטש <אז> <אז> <אז> רצית לעבור דירה כי העולם קיים על כיס שוב השמש מאירה, לא תואנ אוף פטריס הצרות עד התקרה ולי נמאס להעמיס הבעיות של השגרה, אזרחות והבסיס לא פעם הגורל ירה פגע יותר מסתם רסיס שוב סימנתי מטרה במטרה של להביס שוב טבעה לי עסירה ושוב הכל בבוש הכניס אל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 That the situation is getting worse, that the situation is getting worse, I'm thinking that I'm going to get, that I'm going to get, and I'm going to get. Step by step, you're going to get, and you're going to get out of the situation. You're going to get out of the situation, and you're going to get out of the situation. I believe that the situation will get better. Emre, brother, you have אבטח כי האמת שלך תגרום להבין שאתה יכול לעמוד מול כל אתגר ואף פעם לא ליפול כי צרות לא חסרות אבל הגלגל הגרול יום החופש אני מול עצמי זה מחיית אדם שלי